بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں پڑھنا ہے میروسا ورلڈ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کر سکتے اگر آپ کے پاس سٹاپ ہے تو آپ ونڈو پلس آپ کور ٹو دکھائیں گے بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا ہے. تو یہ جو بٹن یہ ہمارے پاس فائل کا مانا لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں is real तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किसी फाइल को न्यू फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं अच्छा किसी फाइल को हमें सेव करना है वो कैसे कर सकते हैं हम किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं वो कैसे करना हम फाइल को सेव करना हो तो क्या करते हैं और फाइल को ओपन कैसे करना अगर कोई सेव फाइल है उसको ओपन कैसे करना اگر کسی فائل پہ ہم نے سیکورٹی اپلائی کرنی ہے اگر کسی فائل پہ سکوٹی آن فائل جس کی فائل ہے وہ ہی اس کو اوپن کر سکے مختلف مطلب آفس میں ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم فرسٹ دیکھتے ہیں کہ نیو فائل کیسے ایڈ کرنی تو آپ نے فرسٹ ون اس پہ جاننا ہے نیو پہ جاننا ہے بلینک ڈاکومنٹ کرنا کریٹ کر دینا یہ ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اب کسی کو سیو کیسے کرنا ہے اب ادھر جائیں گے سیو کر دیں گے نام دیں گے سیو ہو جائے گی فائل کو کلوز کیسے کرنا ہے کلوز کا آپشن ہے ادھر ہم کلوز کر لیں گے اچھا سیو as اگر ہم کسی فائل کی ڈپلیکیٹ لینا چاہتے ہیں وہ فائل بھی ہو ایک جگہ پہ سیو ہو اگر اس فائل میں دین ہم کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر کے ہم وہ اس فائل کا نیم اور رکھ دیتے ہیں اس کو سیو ایز کر دیتے ہیں اچھا کسی فائل کو اوپن ادھر جائیں گے اوپن کر لیں گے اور جو فائل آپ کی سیوز ہیں یا کوئی بھی آپ فائل open کر سکتے ٹھیک ہے اب کسی فائل پہ سیکورٹی اپلائی کیسے کرتے ہیں فائل پہ جائیں سی ریس پہ جائیں ٹولس پہ جائیں جرنل آپشن پہ جائیں اور ادھر ہم نے پاسورڈ لکھ دینا ہے ون ٹو تھری جو بھی لکھنا ہے اور اوکے کر لیں ٹھیک ہے سی بھر ہم چاہتے ہیں کہ فائل کو ہم اوپن کریں ود آؤٹ پاسورڈ تھا فائل کو اگر ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے پاس ورڈ مانگے گا دین آپ کو انٹر مان دے گا میں نے پاس ورڈ دیا تھا ون ٹو تھری تو میں اب اس فائل میں انٹر ہو جاؤں گا یہ آپ کی فائل آگے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے اپنی ڈاکومینٹس میں ورڈ میں تو اس کا ہم پرنٹ کیسے لے سکتے ہیں کیا میں نے لکھا اب میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے لکھا کچھ بھی لکھا ہے نیچے تو آپ اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ کی بورڈ سے کنٹرول شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس بھی ہوتی ہے اس کی تو پرنٹ یہ بھی آگے آگے آپ کو بتائیں گے کنٹرول پلس بھی سے آپ پرنٹ لے سکتے ہیں اگر शॉर्टकट की या नहीं है तो आपने इधर जाना है और नीचे प्रिंट पे आना आप प्रिंट आगे ये आपके पास नेम है प्रिंटर के नेम्स जो आपके पास रेडी होगा जो आपके पास रेडी प्रिंटर होगा नीचे लिखा आएगा कि वो प्रिंटर रेडी है उसको आपने स्टार्ट कर लेना नीचे आप आए तो आप देखेंगे कॉपीज आपको कितनी कॉपीज चाहिए اگر آپ کا ایک پیج ہے آپ اس کی ایک کاپی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ون کر لیں اگر آپ زیادہ اس کی کاپیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹو تھری فور جتنی بھی چاہتے ہیں آپ اس کی کاپیز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس بک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیج نمبر فائیو پیج نمبر ٹویلو اور پیج نمبر 14 پیج نمبر 3 یا 4 کوئی بھی تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں ایسے لکھیں گے کہ ہمارے پاس پیج نمبر ون ہے اس بعد تھری ہے اس کے بعد فائیو ہے اس کے بعد ٹویلو ہے فورٹین ہے تو ایسے آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کے پاس وہی پرنٹ وہی پیجز سلیکٹ ہوں گے جو آپ نے لکھیں اور ان کا پرنٹ آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ تو ہو گیا آپ کے پاس پرنٹ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس کاپی کٹ کلپ بورڈ کلپ بورڈ کو ہم پڑھتے ہیں یہ جو گروپ ہے اس کا اس کو پڑھتے ہیں کاپی کٹ میں کیا فرق ہے اگر آپ چاہتے ہیں کاپی کرنا اس کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ سلیکٹ کریں گے تب یہ ویزیبل ہوں گے ورنہ یہ کام نہیں کریں گے اگر ہم ادھر جوائیں اس کو سلیکٹ کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کوئی بھی آپ کے پاس ٹیکس ہے اس کی ضرورت مجھے نیکسٹ نیکسٹ آگے اگر اس چیز کی ضرورت ہے کوئی بھی لائن آپ نے لکھی تو آگے اس کو اگر پیج نمبر ٹو پہ ہے تو ادھر آپ نے وہی پیسٹ کر دینا تو اس کی دو ہی شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کنٹرول ठीक है, copy, और Ctrl plus v होता है paste. ये आपके पास होती है इसको कापी किया जिधर आपको जरूरत है उधर आपने पेस्ट कर दिया नेक्स्ट हम देखते हैं कट इसको सिलेक्ट किया कट पे किया और اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز لکھنی تھی وہ ہمیں اب میں نے یہاں پہ موسم لکھا تو اگر میں چاہتا تھا کہ یہ مجھے ضرورت ہے کسی اور پیج پہ یا کسی اور جگہ پہ تو میں یہ اپنا گھر سے ادھر لکھ کے جاؤں گا اور ادھر میں کنٹرول بھی کر دوں گا تو یہ ہم اس جگہ پہ آ جائے گا ادھر سے ختم ہو جائے گا یہ کام کرتا ہے ہمارے پاس کٹ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کلی بورڈ کا گراف और अब हम आते हैं फोन पे फोन वाले ग्राफ को वन बाई वन पढ़ेंगे तो इधर मैं कोई पैराग्राफ लिख देता हूं ठीक है नीचे कुछ देता हूं बुरे इंसान की सो صحفت سے پرہیز کرنا چاہیے کیوں کہ وہ تلوار کی طرح اب اس پہ ہم جو ہے فون والا گراف اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کیا ٹھیک اب ہم ادھر ہم اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس پلس ایف بھی پریس کر سکتے ہیں فون فیس تو ادھر ہم نے جو رکھنا ہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہے کہ اس کا ہم سائز کیسے انکریز کرنا ہے تو اس طرح ہم سائز انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر اگر کرنا چاہیں ادھر سے بھی ہم کر سکتے ٹھیک ہے ہم نے نیچے اس کا جو تھا اگر کرنا چاہیں اس کا بھی ہم کر سکتے ٹھیک ہے کام کرنا چاہیں اس کا جو بھی آپ نے کام کیا ہے کلیئر ہو جائے گا وہی وہ فارمیٹ دوبارہ آ جائے گا کوئی اسٹائلنگ کوئی کچھ نہیں وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی بن جائے گا اس پوائنٹ ठीक है अब अगर चाहते हैं कि इसको बोल्ड करें तो बोल्ड हो जाएगा ठीक है कंट्रोल प्लस बी इसकी शार्टकट की है कंट्रोल प्लस आई से ये अटैलिक बन जाएगा और कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हो जाएगा ठीक है इस पर हम भी ये अप्लाई कर सकते हैं इसको हमने बोल्ड कर दिया ठीक है इसको अटेलिक इसको यू इसकी शॉर्टकट की ये हैं आपको यहाँ भी लिख देता हूँ कंट्रोल कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल ठीक है यह हम देख भी रहे हैं और अटैलिक कंट्रोल प्लस प्लस आई अटैलिक हो जाएगा ठीक है कंट्रोल control plus u तो ये हो जाएगा अंडर अंडरला ठीक है ये हम कर सकते हैं हम कीबोर्ड से करना चाहें तभी कर सकते हैं इधर भी हम कर सकते हैं ठीक है इसको डिलीट कर देता हूँ ठीक है अब हम नेक्स्ट पर आते हैं अगर इसको हम कोई भी चीज़ आपने लिखी कोई भी पैराग्राफ कोई भी लफ्स आपने लिखा اور جس میں لکھتا تو اگر آپ اس کو اس کے اوپر لائن لگانا چاہتے ہیں اسٹرائک تھرو جس کو کہتے ہیں تو یہ لائن بھی آپ لگا سکتے ہیں کٹ آ جائے ٹھیک ہے اس کا یہ مقصد اگر آپ کوئی بھی آپ کی سپر سب اسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ کیسے ہوتا ہے میں نے لکھا فسٹ अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं आई एस टी फर्स्ट आई एस टी को ठीक है अब मैं अगर इसको नीचे लेना आ, ले आना ले, ले चाहता हूं तो नीचे आ जाएगा अगर इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ ऊपर चला जाएगा ठीक है अब है सेंसिटिव केस अगर लोअर केस में लिखना है लोअर केस में अगर सारे अपर केस में लिखने हैं तो अपर केस में हो जाएंगे अगर फर्स्ट लैट आपने बड़ा लिखना देन छोटे लिखने तो हो जाएगा फर्स्ट अगर आपने कोई भी आपने दो लफ्ज लिखे हैं मौलाम अगर मौला का एम और एडी का ए छोटा हो जाएगा टोगल केस में ठीक है अब हम इसको वन बाई वन लिखते हैं तो लोअर केस में हो जाएगा ठीक है इसको پہلا جو بڑا ہو گیا باقی کیس بول کے اس میں فسٹ وارڈ جو تھا وہ اسمال ہو گیا اور باقی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا اور یہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلر دینا میں اس کو ہائی کرنا چاہتا ہوں تو نے ہائی لائٹ यो भी आप कलर देना चाहते हैं ठीक है अगर मैं चाहता हूं कि किसी भी वर्ल्ड को कलर करना इसको कलर कर ठीक है नेक्स्ट है नंबरिंग हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं बुलेट्स यह हमारे पास नंबरिंग है और ये हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट है ठीक है اس کو ہم رائٹ لیفٹ اپنے رائٹ لے کے جانا ہے یا لیفٹ یہ بھی ویسے ہی ورک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ادھر آ جاتے ہیں ہم اس کو کوئی لسٹ دے دیتے ہیں تو لسٹ میں یہ تو کوئی ہم نام دے دیتے ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ختم, تو ختم کرنا چاہیں تو نام پہ دے دو ٹھیک ہے یہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم نے کسی بھی چیز کو رائٹ لے کے جانا ادھر چلا جائے گا, گا ٹھیک ہے جانا تو اس کو پہلے ہم سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کیا اور اس کو لے کے جا رہا یہ ادھر بھی آ سکتا ہے है। के ठीक है और इसको भी सेम यही रोल होता है कि लेफ्ट पे लिखे जाना है मिडल पे मिडल हो गया लेफ्ट नेक्स्ट <coughs> हमारे पास जो है कि हमारे पास जो पैराग्राफ है और हमारी जो कमांड्स बचती थी पैराग्राफ में وہ تھیں اس کو میں کمپیوٹر کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو لیفٹ اور پھر رائٹ ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہوتا ہے سارٹ کرنا کہ آپ سینڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں یا ڈسینڈنگ میں سینڈنگ میں کریں گے تو یہ کمپیوٹر نیچے آ اس کو سینڈنگ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ جو ہے یہ ہوتا ہے ہڈن کمانڈس جو ہڈن ایکشن ہوتے ہیں اس پہ دیں گے اور جہاں جہاں ہم نے انٹر دبایا ہوا تو یہ نشان آئے گا اگر ہم نے کہیں اسپیس دی تو ڈاٹس بن جائے گی ان کو آپ ختم بھی کر سکتے لگانا چاہتے ہیں ٹھیک نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ ہم نے پہلے کیے تھے یہ ہے اسپیسنگ لائن سپیس جتنی آپ اسپیسنگ کرنا چاہتے ہیں اتنی آپ اس کو سلیکٹ لیں یہ دیکھا آپ کے لائنز میں سپیس آ گئی نیکسٹ جو ہے وہ بارڈر باٹم hmm, بارڈر ہے ٹاپ لیفٹ رائٹ اور اگر بارڈر نہیں لگانا چاہتے آؤٹ سائیڈ بارڈر ہے اور بارڈر ہے. اگر ہم ادھر باٹم hmm, بارڈر لگانا چاہتے ہیں تو یہ باٹم ٹاپ All right. میں ہیڈ اپلائی کرنا چاہتا ہوں ہیڈنگ بن لگا دیتا ہوں کوئی بھی ہیڈنگس آپ دے سکتے ٹھیک ہے نہیں دینا چاہتے تو کلیئر آل پہ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہیڈنگز ہو گئی ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بک لکھ رہے ہیں اور کوئی چیزز لکھ رہے ہیں تو اس میں بہت سارے پیجز ہیں اور اس میں آپ نے جو ہیڈنگز بنائیں ان کو جیسے دیکھنا ہے تو ادھر فائنڈ میں جائیں گو ٹو میں جائیں اور ہیڈنگز جو بھی نے ہیڈنگز की होंगी वो उन्हीं हेडिंग्स को मैं आपको ले जाए कोई भी आपने हाईलाइट करेगा बस एक दफा तो अगर कुछ चीज रिप्लेस करनी है मशीन की जगह कोई और लिख देता हूँ मशीन की जगह मंजूरी اچھا جی نیکسٹ ہمارا رہ گیا تھا کہ فائنڈ کرنا ہمارے پاس پیجز زیادہ ہو گئے ہیں جیسے دیکھیں ہمارے پاس دو پیجز ہیں ٹھیک ہے میں تھرڈ بھی ایڈ کر لیتا ہوں تو اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں پھر پیسٹ کرتا کوئی بھی بس اس کو میں جب جی پیجز, <تصفح> پیجز, <تصفح> پیجز ہو گیا اور نیکسٹ ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں سیون پیجز ٹھیک ہے ادھر میں نہیں دیتا ہوں کمپیوٹر ٹھیک ہے اس کو بولڈ کر دیتے نظر اب ہم نے ڈائریکٹ آنا ہے سکس پیج پہ سیون پیج پہ جتنے بھی آپ کے پیجز ہیں تو ادھر فائن میں جائیں گے ٹھیک ہے گو ٹو میں جائیں گے پیج اب میں نے آنا ہے سکس پیج پہ یا فرسٹ پیج پہ سیکنڈ پیج فسٹ پہ آتے ہیں تو میں ڈریکٹ فسٹ پیج پہ آ گیا سیکنڈ پہ آنا چاہتا ہوں سیکنڈ پہ آ گیا ہوں تھرڈ پہ آنا چاہتا ہوں تو میں تھرڈ پہ آ گیا ہوں تھرڈ ادھر دیکھے تھرڈ آ اب ہم جاتے ہیں اب ہمارا اس میں جو ہے جو بھی آپ کو کور چاہیے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں ادھر میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں ایئر ایئر میں ہم ٹائٹل لکھنا ये हमें पसंद नहीं है हम इसको करते है तो और पेज का और डाटा यही रहेगा ये, ये, ये भी आप कर सकते हैं ठीक है ब्लैक पेज आप नया पेज इंसल्ट करना चाहते हैं तो ये देखें ब्लैक पेज इंसल्ट होगी پیج بریک یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیج زیادہ ہو گئے ہمارے پاس یہ فورتھ ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں سیکنڈ کو یا کسی इसको डिलीट करना चाहता हूं तो इधर में जाएंगे इंशा यह जो है हाइ हाइड इंशू इधर देंगे पेज ब्रेक इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर बैक स्पेस कर देंगे इधर वन ऑफ फोर था इधर वन ऑफ थ्री हो गया यानी एक पेज ब्रेक हो गया इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ फिर बैक स्पेस दूँगा तो वन ऑफ हो ہو گئے پیج بریک ہو گیا ٹھیک ہے نیو میں جاتا ہوں پیج کرتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے سلٹ میں اگلا جو ہمارا کوشچن ہے وہ ٹیبلس کا ہے ہم جتنی آپ کو ریکوائرمنٹس آپ کی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی آپ کوئی بھی भी دیکھ سکتے ہیں हैं جو بھی آپ آپ مارکس جو بھی آپ نے اگر آپ اس پہ اسٹیلنگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شیڈنگ کرنا چاہتے ہیں شیڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں ڈرا بھی کر سکتے ہیں اگر ہم میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو جو ہیں وہ کالمز اور تین کالمز اور دو روز انسلٹ انسلٹ ہو چکی ہے میں نیو میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں نیو ڈاکومنٹس لینک اور سلٹ پہ جائیں گے ٹیبلز میں جائیں گے سلٹ ٹیبلز میں نے سلیکٹ کی ہیں فائیو روز اور فائیو کالمز اور ٹو روز دیں گے تو آپ خود سے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ انسلٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو ختم کرتا ہوں خود بناتا ہوں جس میں دو تین کالمس دو کالمز اور دو روز ٹھیک ہے جی انسٹالٹ ہو گیا اور اس پہ آپ شیڈنگ آپ اسٹائلز ہیں وہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ شیڈنگ میں نے یہ آلریڈی بتایا تو اس میں آپ کلرنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریس ٹول ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں کہ آپ نے اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا میرا کالمس ڈلیٹ ہو جائے تو ڈلیٹ نہ جائیں اور پھر ڈلیٹ کالمس پہ دیں تو یہ کالم ڈلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ رو میرے پاس رو جو ہے وہ ڈلیٹ ہو جائے تو رو delete, یہ delete رو کریں گے تو سویر والی جو رو تھی وہ ہو ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک اور ایڈ ہو جائے تو ٹیب دبائیں گے تو ہمارے پاس نیچے ایڈ ہوتے جائیں گے کالم سے گراس بھی ٹھیک ہے اور جس مرضی حصے کو آپ چاہیں ڈلیٹ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ڈلیٹ ہو جائے پورے کالم سے تو میں پورا کالم ڈلیٹ کر سکتا ہوں ایک کو سلیٹ کر کے ٹھیک ہے تو وہ انسرٹ کر سکتے ہیں انسلٹ رائٹ لیفٹ جو بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹیبلس کے بارے میں تو وہ پے آؤٹ میں گئے ٹھیک ہے انسلٹ کا میں نے بتا دیا تھا یہ سارے ہو گئے تھے اب میں دیکھتا ہوں مرچ سینس کیا ہم ہیڈنگس کیسے بنا سکتے ہیں مرچ کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو انٹائر ریکارڈ کو مرچ کر دی اب اس کو پوزیشن یونٹ دینا چاہتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میڈل میں لینا چاہتے ہیں میڈل اس کا سائز انکریز کرنا چاہتے ہیں سائڈ ہوم پہ جائیں بولڈ کر دیں ٹھیک جی. ہے اس کو بھی تھوڑا انکریز کر دیں. تو یہ ہو گیا مرچ اس پہ جو بھی آپ اسٹیلنگ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ آپ کر سکتے ہم, ہم سپٹ کر دیں گے تو یہ ایک جو ہمارے پاس تھا کالمس کو دو میں ڈیوائڈ ہو گیا, سپلیٹ ہو گیا. آٹو فٹ کانٹینٹس جتنا آپ کی امپلائر یا ریکارڈ یا جتنی اس کی ویٹ تو ہوگی اس کے اکارڈنگ یہ فٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آٹو فٹ ونڈو ہے جو آپ جتنی آپ کی ونڈو آئی اتنا پھیل جائے گا اچھا آٹو فٹ کانٹینٹس آٹو فٹ فکسڈ کالم ویٹ دیکھیں یہ آپ ریکارڈ ہے اگر آپ لیفٹ سے رائٹ right نہیں جائے گا ٹاپ سے بٹم دیکھ کے لیفٹ سے رائٹ right نہیں جا رہا بلکہ ٹاپ سے باٹم آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ویٹ آپ خود ہائٹ ویٹ خود بھی چینج کر سکتے ہیں ٹیبلز ٹیبلز کو بھیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں باقی رہتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ڈیٹا ہمارے پاس زیادہ لوگوں کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہیڈنگز ہیں وہ سیم رہ تو ہم ادھر ٹیبلز میں آتے ہیں اور سارے ٹیبل کرتے ہیں فائیو روز اور ہم کرتے ہیں پندرہ سو روز کرتے ٹھیک ہے یہ اور پاس ڈیٹا گیا تیزی اس پہ ٹھیک ہے یہی ہیڈنگس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ پیج پہ بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس اتنے پیجز ہیں ہمارے پاس ویسے دو طریقے ہیں کہ اگر ہم کاپی اس کو کر لیں پھر ادھر پیسٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس بہت ہی مشکل ہو جائے گا تینتیس پیجز پہ ادھر سے کاپی کریں ادھر پیسٹ کریں بہت مشکل ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنگل کلک پہ سب کی ہیڈنگس کو سیم کر دیں تو یہ کر سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں ٹھیک ہے لے آؤٹ پہ جائیں اور رپیٹ ہیڈ روز کر دیں تو یہ دیکھیں تو नेक्स्ट پیج پہ بھی اپلائی ہو گیا یہ اپلائی ہو گیا نیکسٹ پہ ایسے جتنے بھی پیجز ہیں آپ کے پاس ان پہ یہ اپلائی ہو گیا ہوگا سارے پیجز پہ اپلائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک سنگل کلک پہ آپ کا یہ سارا رپیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو آپ ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں بولڈ کر دیا اس پہ اسٹائل اپلائی کر دیے ٹھیک ہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر آپ نیم لکھ دیں فادر نیم دیں اماؤنٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کنورٹ ٹو ٹیکس کیسے کرتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ ہے اگر اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ٹیکس میں یہ ٹیبلس کی شکل میں نہ آئے تو ٹیکس کی شکل میں ہے تو یہ یہ دیکھیں اگر میں یہ ٹیبلز ختم مشکل اگر میں چاہتا ہوں اگین اس کو ٹیبلز میں نہ سر پہ ٹیبلز میں جائیں کنورٹس ٹو ٹیبل کر دیں گے دوبارہ اسی فارمیٹ میں آ جائے گا یہ آپ جو بھی کرنا چاہیں اس میں اسٹیل اب ہم پڑھنے لگیں کہ ہم ورلڈ میں سم کیسے لیتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو اس کا آپ نے سم کیسے لینا ہے میں ادھر درنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس کی ٹوٹل ہو گئے یا نام کی ادھر ٹوٹل لکھ لیں ٹھیک اس کو ڈلیز کر لیں ٹھیک ہے ادھر ہی میں ٹوٹل لارج ہے بہت زیادہ ڈیٹا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. جو ہم نے پڑھنا ہے وہ انسلٹ پہ جا کے اسٹیشنس پڑھنی ہیں ہمیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہم ورڈ میں پکچر انسلٹ کیسے کرتے ہیں کلپ آرٹ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے شیپس کو کیسے یوز کرتے ہیں اسمارٹ آرٹ کیسے یوز کرتے ہیں اور چارٹس کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں تو فسٹ ہم پیج پر لیتے ہیں पे जाएंगे पिक्चर्स में जाएंगे तो पिक्चर्स ये इंसर्ट हो ठीक है अब इसको जो मर्जी या कर सकते है ठीक है। ठीक है पिक्चर्स के ऊपर टेक्स कैसे लिखना है ये मैं एक्स्ट्रा कोट था ठीक है और इसकी पोजिशन कैसे सेट करनी है जो भी आप जिस साइड पर भी रखना चाहें ये उसी साइड पर चली जाइए ठीक है इसकी ब्राइटनेस कैसे कम करनी है ये आप कर सकते हैं ठीक है ड्रास्ट जाके भी आप اس کو ہائی لائٹس وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی اپنی ریکلر کرنا ہے اس کو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر تھیں شیپس ٹھیک ہے پکچر کا بارڈر آپ اس کو بارڈر کیا دینا چاہتے ہیں یہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پکچر شیپ ادھر آپ مختلف شیپس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं इस पिक्चर को ठीक है जो भी आपको अच्छी लगे वो आपने कर आपने ठीक है पिक्चर बॉर्डर हो गया पिक्चर इफेक्ट इसमें इफेक्ट आप दे सकते हैं ठीक है सॉफ्ट ग्लोक ये इफेक्ट दे सकते हैं आप ठीक मतलब पता चले ठीक है ये आप कर सकते हैं इसको अप्लाई जो भी आप करना चाहते हैं لیکن بہت پیارے پیارے تھری ڈی افیکٹس تو اس میں جو بھی آپ شیپ کرنا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں ریفلیکشن دے سکتے ہیں گلو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ اس کو چاہتے ہیں چاہیں سافٹ ہے نہیں. یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں 3D ڈی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ پکچر بھی آپ ایک پکچر میں نے سرٹ کی اسی طرح آپ دوسری پکچر بھی سرٹ کر سکتے ہیں یہ اسی کی جگہ آ جائے گی اگر کوئی اور انسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا کر لیتے ہیں تو اس طرح بھی آپ اٹھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کلپ آرٹ تو میں کلیکٹ کر دیتا ہوں کلپ آرٹ کلپ آرٹ میں آپ ادھر نا کمپیوٹر میں نے لکھا ہے سرچ فار کمپیوٹر تو کمپیوٹر کی یہ جتنی بھی پکچرس ہوں گے وہ آ جائیں گی میں ادھر یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ کمپیوٹر کی پکچر آ اس پہ آپ وہی کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہو گیا فلپ آرٹ ٹھیک ہے شیپس میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں شیپس میں آ گئے تو ادھر آپ جو بھی آپ شیپ اپنی مرضی سے انسرٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کر لیں کلر جو بھی آپ مرضی چاہیں دے سکتے ہیں افیکٹس دے سکتے ہیں اس میں اس میں فیل کر سکتے ہیں اس کو جو بھی آپ اپنی مرضی کا کلر دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اس کی آؤٹ لائنس کو بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی یہ شیپس ہیں یہ آپ شیپ اینڈ کر سکتے ہیں اس میں अब हम देखते हैं कि हम पिक्चर के ऊपर कोई टैक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं वर्ड वर्ल्ड में ठीक है जैसे ये तो ये हम कैसे कर सकते हैं न्यू पे गए ठीक है न्यू पे गया आपका इधर आप सर्ट पर जाएँ पिक्चर में जाएँ कोई भी पिक्चर आप अपनी कोई भी सर्ट कर सकते हैं इधर आप جو بھی آپ ڈیزائن لگانا چاہیں ڈیزائن اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اوپر کوئی اس کی پوزیشن آپ جو رکھنا چاہیں لیفٹ رائٹ مڈل ٹھیک ہے اس کی شیپس میں شیپ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں آپ شیپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریڈیم نے پڑھا ٹھیک ادھر کوئی بھی سٹائی तुम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं नॉर्मल कर लेते ड्रॉस्ट भी ऊपर नीचे आप जितना चाहे कर सकते हैं शर्ट पर जाते हैं چاہیں لکھ سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی اسٹائلش نام لکھیں تو یہ ریزلٹ پہ آئیں ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं शेप फिलअप कर सकते हैं ठीक है اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم کوئی پوائٹری وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کسی پکچر کے اوپر تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں انسرٹی پہ ڈرا ٹیکس باکس ٹھیک ہے ہم ادھر کوئی ایڈ کر لیں پہلے سیٹ ٹیکس آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو فیل کر لیں یہ دیکھیں اس میں آپ اسٹیلنگ کر سکتے ہیں جو مرضی جائے ٹھیک ہے اس کا سائز کم کر سکتے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پکچرس کو کیسے انسلٹ کرتے ہیں اور اس پہ پوئٹری وغیرہ کیسے ہم لکھ سکتے ہیں اور اس پہ اسٹیلنگ کیسے کی جاتی ہے ہم نے لاسٹ دیکھا تھا ٹھیک ہے کلپ آرٹ کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم ادھر کمپیوٹر یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کی पिक्चर्स आ गए यहाँ पर इंसर्ट करना पिक्चर पर जाए क्लिक करें पिक्चर वो आ जाएगी ठीक तो जो भी आप जो भी इस पर आप स्टैलिंग कर सकते हैं आपकी मर्जी स्टाइल अप्लाई कर लें ठीक है इसकी पोजिशन चेंज कर स्टेलिंग ये मैंने लास्ट डिप्ट इसकी कैसे हम स्टेलिंग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इस पर टेक्स कैसे लिखना था ये भी आपको उठा दिया था ठीक है इसके आगे मैं इसको ट्वीट कर देता हूँ इसके आगे हैं क्लिपार्ट आग हो गया शेप्स के हम शेप्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं। शेप्स आप कोई भी आप ड्रा कर लें इस पर आप चाहते हैं कि मैं इसको कलरिंग इसमें कलर भी लिखा दें ठीक है थ्री डी इफेक्ट्स दे दें शेडो उसका दे दें थ्री डी इफेक्ट्स हमने अप्लाई कर दिया <coughs> इसकी पोजिशन जो भी आप रखना चाहें आप इसकी पोजिशन रख सकते हैं ठीक है कोई भी आप कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है? نیکسٹ کوئی اور شیپ ڈرا کر لیتے ہیں گئے شیپ میں ڈرا کر لیتا ہوں اب اس میں کوئی کلر اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے इसके अंदर भी आप टैक्स लिख सकते हैं जैसे पने पिक्चर के ऊपर टैक्स लिखा था पहले में, बताया था आपको ठीक है इधर आप नीचे भी कोई आप अगर शेप्स मिल जाएंगे कोई चीज़ में इसके पेज के नीचे ना चाहते हैं इधर भी आप इंसल्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये इंसल्ट ओके ठीक है ये हो गया शेप्स डिफरेंट शेप्स हैं आप कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इसमें कलरिंग कर लें ठीक और ये हो गया ये आप कर सकते हैं ठीक इसमें कलर कर, रहे कर डिलीट कर देता हूँ ठीक है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास शेप्स हो गए कोई भी शेप उसमें कलर कैसे करना समझ आ गई क्लिप स्मार्ट स्मार्ट आर्ट देखते हैं ठीक है कोई भी हम सेट कर लेते हैं ठीक है इन बुलेट्स में आप पिक्चर इंसल्ट कर सकते हैं ठीक है कोई पिक्चर आप ये मेरी पिक्चर ये इंसल्ट कर दी इंसल्ट कर दी और ठीक दोबारा वही होगी खराब इसमें आप टैक्स लिख सकते हैं जैसे इधर मैं लिख सकता हूँ ठीक है इधर में कुछ भी लिख सकता हूँ ठीक है हो गया स्मार्ट आर्ट ठीक है कुछ भी आप अप्लाई इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं ठीक है कोई भी आप सकते हैं, तो इधर आप टैक्स अप्लाई कर लें इधर इधर टैक्स लिख लें ठीक है टैक्स कोई भी लिख सकते हैं आप دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سم, کوئی نہیں آپ سلیکٹ کرنا سکتے ہیں ٹیکس وہی رہے گا شیپس چینج ہوتی جائیں گی आपका ठीक है कर ठीक है आगे आए हैं चार्ट चार्ट में आप कोई भी اسٹارٹ जो भी आप چارٹ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ कर सकते ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں ادھر آپ کے پاس یہ ڈرا ہو جائے گی اور ایکسل شیٹ بھی بن جائے گی ٹھیک ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے नाम आ रहे हैं ये उनकी परसेंटेज आप नंबर लिख सकते हैं इधर आप हंड्रेड लिखिए जो भी आप लिखने हैं हैं जो भी आप टाइप हैं। वो भी आप आप टाइप चाहते खत्म कर देता हूँ ठीक है चार्ट भी हो गया हमारा चार्ट तक कंप्लीट हो गया अब हम देखते हैं हैंडर ये हैं लिंक्स हैं जो न, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है इधर ये हम अभी छोड़ देते हैं फोटो भेजना होता है हमने कोई हेडर अप्लाई करना है या देखेंस हैं जब अप्लाई कर सकते हैं इधर आप अपना टाइटल लिखें ठीक है जैसे मैं देखता हूँ तो ये आप टाइटल दे सकते हैं ठीक है अब ये टाइटल अगर आप जितने भी पेजेस हैं उन पर अप्लाई हो जाए पर तो कैंसल हो जाए पर मेरे पास पेज है मैं एक और पेज इंसल्ट करना चाहता हूँ पेज देखें उस पर भी ये ऐडर अप्लाई हो चुका है ठीक है नेक्स्ट आप जितने भी पेजेस अप्लाई करेंगे तो नीचे भी ये एडर हो ठीक है जितने भी पेजेस होंगे एक साथ, साथ पे हो है, पेज के नीचे लग ठीक है और के नीचे ठीक है साथ आपको ये पेज नंबर भी बताता है ये पेज नंबर है और इसी तरह नीचे भी पेज नंबर आपको शो होते जाएंगे है। है। है देख लिया और फुटर हमने देख लिया पेज नंबर अब नंबरिंग कर सकते हैं पेजेस पे यह दे देखें पेज नंबर वन है इसी तरह अगर आप और पेजेस आपके पास हैं तो एक साथ ही अप्लाई हो जाएगी। ठीक है है हमारे पास उनपेगी हमने पहले देख लिया था बॉक्स हार्ट वगैरह सिग्नेचर ठीक है इधर आपने नेम लिखना है अगर कोई सिग्नेचर आप चाहते हैं किसी तो لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں لکھ سکتے ٹھیک ہے Checking. Checking. Okay. Okay. ادھر آپ نے اپنے سگنیچر کر دینا ٹھیک ہے ادھر آپ نے جو پرنٹ نکالیں گے ادھر سگنیچر डेट एंड टाइम डेट और टाइम अगर आप इंटर करना चाहते हैं जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं ये देखिए ये डेट एंड टाइम ठीक है जो करंट है अच्छा अब इसको छोड़ें और इक्वेशन्स पे आ जाएँ ठीक है जिक्र कर देता हूं इन पे पर इक्वेशंस अब कोई भी इधर अपनी मर्जी से एरिया ऑफ ये पाई ऑफ آپ اپلائی آپ کو اگر ضرورت پڑے اس چیز کی تو فی ادھر سے لے سکتے ہیں سر کویشنس اور یہ بین تھیورمز ہیں یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر جو بھی آپ کو فریکشنز میں کوئی چیز چاہیے یہ فریکشن اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی انٹیگریشن کا سائن اگر آپ کو ضرورت ہے तो फंक्शन अगर साइन कॉल तो को जरूरत है लिमिट्स हैं तो मैट्रिक्स हैं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जो भी आपको जरूरत हो ठीक है पे आते हैं ये हमारे पास अगे नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल्स है अब सैंपल अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इससे मैं ये में में जाता हूँ ताकि समझ लग जाए सेम्बल्स आप कैसे अप्लाई करते हैं इंसल्ट में गए सैम्बल्स पे आए और हमने सेम्बल्स अप्लाई कर दिए देखिए मोर सेम्बल्स अगर हम एग्जैम्बल इधर कोई और लेना चाहते हैं तो आप योग्यो पसंद होगा उधर लिख सकते हैं ठीक है ये उर्दू के वर्ड्स भी थे ठीक है तो ये आप उधर इंसल्ट कर सकते हैं। Thank okay. you.